Genero ikuspegia eta berdintasuna ikastaroa antolatu du farroako unibertsitate publikoak emakumeen edo gizonen arteko desparekotasunak zenbait ere nola gertzen diren uler dezazun. Generoaren araberako joerak eta genero indarkeria identifikatzen ikasiko duzu, baita haren kontraborrokatzeko modurikonenak zein diren eta genero berdintasunerako politikak nola ebaluatu ere. Azken batean, genero ikuspegitik begiratuko diozu zure bizitza profesional eta sozialari, eta berdintasuna bultzatzeko zeregiten alduzun jakinen duzu. Inform zaitez una webgunean.